حرمت علیہ کم ام مہاتم و بناۃ کم و امات و خالات و بناۃ الخ و بناۃ الخت و ام مہاتم اللہ ارزان کم و, و اخواتم من رضا و ام محات و ربا اب فی حجور من منسا کم اللہ دخل کیا انداز ہے میں نے ایک انگریز کے تفسرہ پڑھا تھا اس آیت پہ اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا یہ ایسی خاندانی آیت ہے خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ یہ انگریز کے الفاظ ہیں اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا وہ کیسے فیصلہ کرے گی الفاظ کے ہیں قرآن کے آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پارے کا اینڈ تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں ہمیشہ کے لیے حرام واب اور اور میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں وابا ناتو تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں حرمت علیکم امہاتکم مہا تو و تو و اخواط تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں سب اس میں آ گئی وہ اخواط کم تو تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے بولو بھائی پھپھی جسے کہتے ہیں مقدس رشتہ ہے جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت بولو بھائی نہیں یہ, یہ ہے ہی نہیں یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے وہ اماں تو تو تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری ماں کی بہنیں جس کو خالہ کہا جاتا ہے نہیں آ رہی بات چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہنیں تو لیول اس کا وہی ہے نا تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی خوا تو کم وہ خالہ تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے. کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ بنا تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں مامو کہتی ہیں تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں انکل بھی بنا رہی ہیں انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے تمہیں احترام دے رہی ہے عزت دے رہی ہے تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا نہ حلال نہ حرام حرام تو ویسے ہی حرام ہے حلال بھی نہیں ہو سکتا وہ بنات الاخ و اممحاتکم اللاتی ارزنکم کیا اس انداز ہے قرآن کا وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا پہلے تو بہت ہوتا تھا اب. کم ہوتا ہے مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں اب میں دستور تھا پیسے دے کے کسی کو کہہ دیں تو پال لے جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت پیدا کر کے دائوں کو پکڑا دیا کرو یہ پھر بھی بہتر ہے اور یہ ثابت ہے اسلاف سے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا حوالے کر دیا تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی ماں بن گئی کی انہوں نے دودھ پلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا اور اللہ نے کیا فرمایا وہ ام ما تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے مدر ان ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ما پہ بھی نا, نا نا وہ ساس ہے وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں. ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے ور ابائبوکم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لو ہے اور یہ سٹیپ ڈاٹر ہے کیوں اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں کیونکہ وہ ماں کا شہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ میری والد والدہ کا کیا ہے ہسبینڈ ہے تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ ابنادیسلامیک <أَصْلَابِكُم> تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں؟ جسے بہو کہا جاتا ہے نہیں آ رہی بات کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو اور ڈالنا بھی چاہیے اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر <سلام> کر لیتی ہے تو بس یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں بھائی اور قرآن نے یہ بھی کہا تجمہ اوبین الختعین اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا ہاں اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا پھوپی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا آگے اللہ نے فرمایا وہ اہ اللہ کم مارا ازالکم اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں حلال یہ اللہ نے تسلی دے دی تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے تو ہم تو ساری زندگی نکاح نہیں کر سکیں گے تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں ٹھیک ہے نا ہول سیل کے حساب سے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق صاحب کے بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن